منذ اسابيع والحديث يتكرر عن ازمة خطيرة ستضرب العراق هي ازمة المياه من دون اي تحرك حكومي لتدارك هذه المخاطر التي تهدد اقتصاد العراق وقوت المواطن اعضاء في مجلس النواب العراقي حملوا الحكومة العراقية والبرلمان والدبلوماسية العراقية مسؤولية هذا الفشل في ادارة الملف المائي للعراق سواء في عملية ايجاد بدائل لخزن المياه او التحرك نحو تركيا والمنظمات الدولية لضمان حصول العراق على حصصه المائية وفق اتفاقيات الدول المتشاطئة نحن لماذا نلوم الآخر هناك اتفاقيات وهناك مصالح مشتركة وحسن الجوار للأسف الشديد لا زالت السياسة الخارجية والسياسة الداخلية سواء لمجلس النواب العراقي او للحكومه او للقيادات السياسيه المتواجده في الدوله العراقيه اه دون مستوى الطموح ولا زالت اقول فاشله لم تستطع ان تشكل وفد فني حقيقي وتذهب الى تركيا لتطلع على نسبه المياه نسبه الامطار نسبه المخزون وبعد ذلك نطالب بالحصه وكذلك اداره الموارد المائيه في الدوله العراقيه لا زالت للاسف الشديد لحد هذه اللحظه لا توجد اداره حقيقيه لاداره الموارد المائيه في الدوله العراقيه ويعتقد المراقبون ان أن المياه تأتي ضمن سياسة حرب جديدة وضعت أسسها أنقرة التي أنشأت المئات من السدود على نهر دجلة للاستيلاء على جزء من النفط العراقي مقابل الماء وفق صفقة تبادلية في المستقبل إضافة إلى سعيها للهيمنة على القرار السياسي العراقي ضمن إطار حاجة العراق الفعلية للمياه هذه الدولة التي أرادت أن تقوض العمل الأمني خلال السنوات تواجد داعش في عام 2014 وفشلت في ذلك تحاول الان ان تساوم في المرحلة المقبلة بان يكون المياه مقابل ثمن كبير ربما بقاء القوات التركية على الاراضي العراقية واحدة من المساومات التي تعمل عليها انقرة يزاء بغداد وقد اعلنت انقرة مؤخرا عن قرب دخول سد اليسيو التركي الى الخدمة وهو من اكبر السدود التركية على نهر دجلة ويبعد حوالي 75 كيلومترا عن الحدود العراقية التركية فيما يمتلك العراق من الاوراق ما يكفي للضغط على انقرة من خلال ورقة الاقتصاد والتبادل التجارية وان لم تنجح يمكن للدبلوماسية العراقية تدويل قضية المياه لدى المحاكم الدولية من اجل استعادة حقوقه المائية وفق اتفاقيات الدول المتشاطئة من بغداد احمد محمد المسيرة